Пане Володимире, яка зараз оперативна обстановка на Бахмутському напрямку? І, можливо, ви знаєте деталі щодо того, що під Бахмутом нещодавно прикордонники захопили ворожий опорний пункт? Чи знаєте ви детальну інформацію щодо цього? Детальну інформацію, на жаль, мені невідомо. Я знаю лише, що загалом лінія без зіткнення за останню добу без змін, без там, критичних змін, повторюсь. Загалом ситуація, ну, знову ж таки, повторюю, динамічна, дуже динамічна оборона. Десь ворог намагається протиснути, десь ми контратакуємо, десь ми е, відбираємо позиції, на яких знаходиться ворог, наносимо йому вогневе ураження. Але приоритет – це виявлення, скупчення противника, виявлення їх е, нових підрозділів, е, нанесення вогневого удару по ним і, відповідно, при можливості контратакувати Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, як нині виглядають будні українських бійців у Бахмуті? Наскільки інтенсивними є наступальні дії? Коли вони проводяться? Це здебільшого день? Чи все-таки і вночі вдаються до певних штурмів українських позицій? Ви знаєте, оскільки сьогодні ранок можна пожартувати, будні нічим не відрізняються від вихідних, Одне суцільне пекло. Ворог намагається атакувати будь-який час, коли йому зручно це залежить від підрозділу який стоїть проти напроти того чи іншого підрозділу сил оборони е, бахмутського напрямку чи це залишки вагнерів у цієї приватної компанії чи це десант... залишки десантури чи це якісь регулярні війська е, ті чи інші підрозділи дуже сильно відрізняється насправді тактика от зокрема по лінії зіткнення е, декілька днів назад противник пробував атакувати коли ледь-ледь стемніло по-сірому починати там десь можливо восьма-дев'ята година пробував атакувати увазі, mm -hmm. пробував просуватися малими групами декількома малими групами вони були вчасно виявлені по ним було відпрацьовано а, ці групи понесли втрати дуже ну в принципі були знищені і, і отак от атака ворога ну, захлинулася а, в деяких місцях навпаки противник використовує нічний час тобто з третьої там до п'ятої ранку в деяких напрямках навпаки по сірому там шоста ранку сьома ранку тобто, ну, там час час допоміняється і насправді дуже так тут ми помічаємо як змінюється сонячний день адже наприклад іще в грудні для нас там ми розуміли що сонце сідає в четвертій і стає там десь о ось ось то це було наочно видно все інше ми готувалися і так само е розуміли що ворог може там в такі години по сірому наступати то зараз уже трошечки світловий день змінився і м -м, ворог відповідно там це вже 6-7 ранку 4-5 там, тоді там найбільш небезпечні години коли ворог може просуватися коли він найменш помітний. я маю на увазі з неба це по сірому пане, а, пане Володимире, і от ви сказали за тактику і вагнерівців, і десантних штурмових підрозділів, або регулярних військ. Чи можете ви сказати конкретно, в чому вони відрізняються, саме ця тактика? Тому що за деякими спостереженнями військовослужбовців, які перебувають на бахмутському напрямку, саме вагнерівці йдуть без підтримки техніки, а регулярні війська йдуть у штурм за підтримкою техніки. Чи це так? І що ви бачили? Те, що от, власне, десь з листопада до 1 січня, фактично, це були в основному ці от е, компанії повара Путіна приватна компанія силами якої вони хотіли взяти і вкладали шалені ресурси не змогли згадьбилися на весь світ вони ще величезні втрати але все ж таки залишки цих зеків ніхто не збирається вмістувати відпускати. їх зараз прямо підпорядкували Мінповідство РФ і прямо відправляють на м'ясо з тої так. дійсно це просто Велика кількість піхоти озброєної гранатометами, ГС, тобто піхотним озброєнням, яке просто суне, суне і суне. Тобто одна група дійшла, має будь-яким чином відмітити, куди вона дійшла. Якщо останній боєць цієї групи помирає, він має знову ж таки нав'язати якусь стрічку, пустити якусь ракету, там, по рації передати якісь координати, якщо рація. Тобто будь-яким чином передати, куди вони дійшли, і наступна група, яка вже йде через півгодини мають йти до цієї шточки, і ця точка вже де була попередня група яка була знищена це вже є точкою відправи тобто вогнера тисну от е, дуже характерним є знищили майже всю групу бачимо один е, залишився тільки один цей орк. А, що він буде робити ми дивимося, чи буде здаватися чи буде назад йти чи буде зариватися а він далі продовжує атакувати потім коли ми брали полонених ми зрозуміли чому тому що е, вишукували ну от як у цих вогнерів Вишукували їх перед строєм. питають, хто не хоче йти в атаку. Вийшло 5 людей, 5 людей, оцей там, ботажок їхній, кат їхній взяв і розстріляв. От така ситуа... Тому вони дуже залякані, вони прекрасно розуміють, що атака для них – це фактично смертна кара. В прямому сенсі слова їх просто ведуть на обої, що з двох сторін їх чекають кулемети, їх чекають розстріли, розправа, І вони просто вибирають, де вони можуть більше вижити, і насправді вибору у них тут немає якщо казати про тактику десантуру це це вже застосування десантних озброєнь е, і мінометів і СПГ і там і крупнокаліберних кулеметів і десь десь можуть застосовувати танки чи можуть застосовувати е, бе, ну, БМД там ну різні і десантура не настільки заходить в лобове зіткнення і там на 20-30 метрів відстань між позиціями тобто вони намагаються все ж таки Атакувати з більшої, більшої відстані для того, щоб вести стрілецький бій. Якщо казати про загальнопіхотність з'єднання, то то взагалі е, ну, особливої небезпеки вони не являють, особливо в порівнянні з вогнерами, тому що вони ближче ніж там, на 300 метрів не підходять, коли по ним починаємо відпрацьовувати, вони або там і лишаються, або тікають тобто і все залежить від цих підрозділів але загально піхотність з'єднання окупанта вони використовують дуже сильно і артилерію і ті ж самі танки як і артилерію і тяжкі міномети тобто цьому теж є, скажімо так величезна небезпека застосування і найгірше що на бахмутському напрямку це дуже комбінована тактика там ці три години атакують вагнера наступні три години атакують десанти наступні три години атакує ще якась група якихось цих Східних регіонів країни окупанта, так, пане Володимире, ви казали за стрілецькі бої на коротких дистанціях? Наскільки вправно і наскільки у них є досвід в окупантів вести такі бої на коротких дистанціях? на жаль дуже небезпечна ситуація тому що в стелецький бій в будь-якому випадку якщо стане хтось і почне шмаляти з кулемета чи автомата все одно це це стрілба відносно направлена стрільба з автоматом тут уже ну, я не хочу казати на вдачу але в будь-якому випадку будь хто стріляє ну тобто можна навчити навіть там Ну я не хотів би порівнювати з тваринами але навіть е мавпочку можна навчити стріляти з автомата просто тиснути курок і цим самим вона може когось бити так само і оці от е дешеві солдати коли вони просто тиснуть на курок е коли вони йдуть бачать їх сторону сил захисників тиснуть на курок і направляють е цей автомат це теж дуже становить дуже велику небезпеку е е найбільша проблема в тому що вони е залякають Залякані тим, що якщо вони не будуть вперед, їх позаду розстріляють, вони обирають надію, там що попереду їх може не розстріляють, може не б'ють, може не побачать, може вони вперше перші сили ну когось сили оборони, тобто прорвуть позицію, щось таке. І на жаль, на деяких напрямках їх через таку масовість їм вдається десь просуватися, тому що тому що все ж таки через масовість вогня, через масовість цієї піхоти. Так, пане Володимире, і буквально коротко, на сам кінець запитання до вас, напередодні бачив відео, де ніби як вагнерівці записували відеозвернення до російського Міноборони і скаржилися на те, що у них зараз абсолютно відсутня логістика, що боєприпасів їм не надають, зокрема говорили, що немає 152-го калібру до артилерії, бракує снарядів і до танків, і навіть елементарно там до мінометів. Чи помітно це, що трохи, можливо, зменшились обстріли за останній період? Це помітно десь з кінця листопада, ми думали, що це попрацював добре пан Хаймар, познищував їхні плоди з боєприпасами, тому що вони вже не можуть так широко, я підкреслюю, так широко використовувати тактику огняного валу. В Бахмуті вони продовжують хаотично гатити, в Бахмуті вони продовжують теж ну, накривати все квадратами, але ця ширина точки зосередження огняного валу набагато менше стала і дійсно да було помітно що вони використовують набагато менше боєприпасів Але якщо там в рубіжному сіверодонецьку у них була перевага один до двадцяти один до п'ятнадцяти то зараз перевага в артилерії ворога десь один до трьох один до п'яти і вони їхня артилерія дуже неточна вона створена для того щоб накривати все квадратами квадратами тобто площинами відповідно якщо ви вже записуєте такі відозвернення, то Є надія, що проблема з боєприпасами окупанта більш глобальніша.